τα Δεκεμβρίου του 1027. Με αυτήν την κίνηση ο Γρηγόρης μου έμαθε τη θυσία του εγώ. Του εγώ του δικού μου συμπεριογημένη περίπτωση. Θα ήθελα να δω στην τροπή μου να συγκεκριστώ ένα σημαντικό μήνυμα Los sea